Так. Чи можна зміцнити слабку цементну стяжку ґрунтовка рідке скло налівка підлога шпаклювати клієм тощо є місце де явно мало цементу машинне вкладання стяжка без тріщин тепла підлога дякую за запитання Віктор але я би вам все ж таки рекомендував поглянути в іншу в іншу сторону там де є демонтаж цього шматка стяжки і зробити нову стяжку з нормальним розчином я поясню чому У нас тут з вами декілька от причин да давайте ми їх всі обговорюємо чим можна зміцнити слабку цементну стяжку що значить слабку хлопці якщо ми побачимо з вами ДБН то ви побачите що стяжки починаються з розчину М35 М50, М75, навіть М100 в радянські часи ніхто не робив. Це, це було зайве. То який у вас розчин? М35 – це не слабкий. Згідно ДБН-у, це достатньо. Але дійсно, для, я... для покр... якогось фінічного покриття, виробник може казати, так, під наше покриття потрібна марка розчину М100, не менше. Не менше. І тому виходить так, що дійсно тоді ми робимо стяжки більш міцні. Ну, максимум, це М100. От більше, ніж М100, немає такої підлоги, яка потребує більше, ніж М100. В приватному будівництві я це зауважу це не промислово якщо це промислово тоді дійсно там значно більше е, повинно бути міцності тому що там вже інше навантаження а в приватному будинку Ні. більше чим 100 не потрібно Грунтовки ґрунтовки вони не е, не збільшують міцність, вони збільшують на е, так дивиться Давайте так поясню все ж таки є разне поняття мічності наприклад є от в нас є стяжка Ми можемо з, з вами по, по нею ходити да це міцність на істираємость щоб коли ми ходимо, щоб поверхня не стиралася. До цього гарно додавати фібру, дійсно вискамарочні розчини там. Ось можна використати якісь там ґрунтовки. Їх принцип такий, що вони заповнюють пори і тим самим збільшують оце і стираємость. Міцність, так, міцність. Може бути міцність, наприклад, ви хочете щось там лупити молоточком. Ну, я не знаю. Ну, мало ли чого у вас в голові, я ж не знаю. Все, так ми з вами лупимо. тобто це динамічне точкове навантаження йде. при ударі дуже велике тобто це точкове навантаження от якраз із-за цього в промисловому будівництві потребується і вискомарочні бетони навіть нерощені бетони для того щоб це витримати при ударі Динаміка йде глибше. Ніяке ґрунтування, ніяке жидке скло вам не допоможе при цьому. Від цього спасає тільки армування і фібра. Так, далі, жидке скло. Жидке скло, так, його іноді використовують. Працювати з ним важко, воно швидко сохне, але його використовують. Для чого? Для того, щоб коли ви, апрекинь, якусь рідину, щоб вона не, не, не, не впитувала впор, щоб стяжка не впитувала цю рідину. Тому, коли ви використовуєте жидке скло, заповнюєте теж, порізуєте все це, ви збільшуєте стяжку на істіраємость, а також захист від е, деяких хімічних речовин. Не від цих, але від деяких. Але знову від удару, від великого точкового навантаження ой не допоможе. Налівна підлога. Налівна підлога, вона теж саме. Її завдання основне – це вирівнювати. В неї немає е, так, такої прямої потреби, щоб вона зміцнила вашу поверхню. Тому що, е, якщо ви лупите молотком, вона теж буде розрушатися, вона не витримає цього. Хімічні речовини теж не витримує. Зазвичай оці налівні підлоги – це вискомарочні розчини з великим додатком всяких полімерних там, ну, цих, господі, вилітала, компонентів для того, щоб збільшити її пластичність її пластичність і при укладанні і вирівнювання але в неї та проблема що якщо от міцні стяжки буде менше ніж технологічній карті може произойти ось тут відстріл ну наприклад ви залили велику товщину розчин дуже міцний а стяжка наприклад м75 відерве забух буде бухтити тому ми підходимо з вами до такого поняття, як міцність на відрив. Ось чому, коли ми робимо налівні поли, там, там пишуть, що стяжка повинна бути не менше, ніж М100. Тому що тут вже йде міцність на відрив. От коли воно намагається його відривати. І ось тут ми доходимо до того, що коли в нас якась там керамична плитка, плитка, наприклад, ми вкладаємо її на клей, теж з багато, там багато полімерів в кліях, то теж там оця міцність на відрив, тому що коли клей набирає міцності, в нього йдуть внутрішні напруження, внутрішні деформації, і там може виникати такі зусилля, котрі такий мікропідрив роблять, тому нормується мінімально. Мі міцність тяжки по маркировки наприклад там М100 М150 іноді може бути якщо це якісь там наливний ебоксидний поли, наприклад можуть бути і так далі тому ні шпаклювання та ж сама історія но шпаклівка як зазвичай вона менш міцна ніж наливна підлога тому там навіть простіше але знову ви питаєте про ви кажете що стяжка слабка слабка до чого до удару, до істіраємості, до точкового навантаження, до відриву. До чого? Треба пояснювати. Є місце, де явно мало цементу? Ні. По-перше, ну, не обов'язково мало цементу. Тут може бути декілька. У вас машина, тобто це полусуха стяжка так звана. По-перше, коли хлопці дуже торопляться, дійсно вони погано вимішуються все це. І тому місцями цемента може, може бути маловато. Але все ж таки, поки вона дійде по трубопроводу, поки її насипять, хлопці ще розкидають, це все ж таки так, так, ну, потрібно бути зовсім непорядним, щоб було мало цементу. Тобто там навіть від машини до укладки цей розчин це ще декілька разів він більше перемішується так е, ну якщо в мене тут я бачу проблеми з комунікацією то в запису буде краще Почекай. зараз інтернет пере... перепрошую хлопці мм mm. Так і йдемо далі тобто нам треба розуміти міцності від чого але все ж таки шпаклювання його основне завдання це підрівняти Ну наприклад коли вам треба вкладати якийсь там ліноліум то треба підрівняти на рівності там зішліфувати або підшпаклювати тому шпакльовка я б не сказав що вона додає міцності стяжці тому що поняття міцність стяжки це на всю товщину а не тільки верхній шар так е, далі е, ну тобто е, насчет перемішення зрозуміло якщо хлопці коли робили розчин е, мало додали, додали цементу зловили гаву ну таке буває але все ж таки частіше частіше це поганий цемент ну на жаль е, на сьогоднішній день е, треба купувати у перевіреного постачальника тому що е, дуже багато підробок і ми, ми самі вже декілька разів е, попадали на те що був поганий цемент але коли постачальник один і теж, теж самий він звісно на ці претензії реагує дає новий цемент але так дійсно іноді приходиться переробляти цю роботу із-за поганого цементу е далі е пористість тобто ця стяжка вона дуже часто дуже пориста тому її не можна використовувати ззовні тільки в в при внутрішньому оздобленні але навіть при внутрішньому укладанні якщо хлопці її погано дуже втирають ну а, а затирка це є вібрування стяжки. Якщо вони це роблять недостатньо уважно, то виходить так, що велика порізь і стяжка швидко висихає. І з'являється такий ефект, як перегоріла. Ну, є такий. Перегорання, як українською сказати, це коли недостатньо вологі для того, щоб цемент набрав міцності. Але хімічна реакція проходить, і так як він того відсотків не набрав, а частково перегорів, то в цьому місці розчин має маленьку міцність. І ви нічого з цим вже не зробите. Якщо ви будете його навіть зволожувати, нічого вже не вийде, тому що частина цемента прореагувала, а частина – ні. Тому воно нічого не виходить. І якщо у вас от або зловили гаву, або поганий цемент, або він перегорів, наприклад, це може бути в місцях протягу. Ну, коли, наприклад, по кімнаті забули закрити, зачинити вікно, відкрита двер, пішов впротяг і от на, на, на, по цій полосі може бути пересихання цієї стяжки, і тому там замала міцність виходить. Нічого ви цим не зробите, як я сказав, що якщо ми дивимось з вами на ось цей випадок, тобто точкове навантаження, то міцність повинна витримуватись на всю товщину стяжки, іначе нічого не вийде. Зрозуміло, так? Ідемо далі. І так, та, та, також і ось тут, Тобто, коли мала міцність стяжки на всю товщину, то на відрив, вона слабка і наточічне навантаження вона слабка що касається пропіток ну так ви можете полипшити цю, цю характеристику але вона буде важлива або для ось цього варіанту коли виходите по стяжці ну це навряд чи так або для цього варіанту в будинку теж навряд чи тому що це рідина е Останній варіант – це літієві пропітки. Літієві пропітки, в них інший трошки механізм відпрацювання. Там виходить так, що остаточ, ну, так як цемент робиться з ізвісті, то є те, що не реагувало, при, коли виробляли, виробляли цей цемент, і оцей відсоток ізвісті, він поменшує міцність самого бетону або розчину і тоді літтєва пропітка дійсно допомагає ну наприклад якщо треба збільшити ось міцність на відрив принцип такий люба грунтовка полімерна, вона просувачує стяжку і виходить так що вона збільшує площу удельної поверхні котра працює на відрив Ми якщо будемо відривати то там, де є ґрунтовка, воно буде виглядати ось так. А там, де нема ґрунтовки, воно виглядає ось так. Тобто, площа уд удельної поверхні в першому варіанті, вона буде більше в рази. От якраз за счод того, що ґрунтовка вона просочується, і тому вона це покращує. Тому в, в, в, в основному в технологічних картах під лю любе оздоблення ґрунтують це дозволяє вирівнювати гігроскопічність поверхні вирівнювати ангезію а також підвищити міцність на відрив зрозуміло але ви повинні розуміти що це ну якщо там для укладання, укладання плітки так воно допоможе ви можете плитку покласти але коли буде дуже інтенсивне навантаження постійно оце точкове навантаження там будуть е, ходити це на, е, коридор загального використання то відрив просто призайде через якийсь час по цьому місію тобто грунтовка вас не спасе якщо навантаження маленьке якісь там санвузів приватному будинку ну так спас, спасає є такі спасає Літіва вежа пропітка там до цього ефекту, до збільшення удільної поверхні, додається ще те, що ізвість вона реагує. Я зараз не пам'ятаю цю хімічну формулу, але вона збільшує ще і міцність цього слою за счет того що там проходить ця хімічна реакція можете в інтернеті поцікавитись і ви це знайдете тому дійсно літтєва пропітка вона дуже гарно покращує міцність вашої стяжки стяжці але все ж таки не на всю товщину наприклад якщо у вас точково велике навантаження виставити якийсь там дубовий шкаф 3 метри заввишки, вишки котре буде заповнюватися книжками всякими і то Ножка, котра буде давити на цю стяжку, вона буде продавлювати всю стяжку на всю глибину. І якщо внизу є там, пісочок або мінеральна вата, то може призвати таке, що підуть мікротречні на оздоблювання. Тому тут питання, під, під що вам потрібно підсилити. Якщо це невелике навантаження, будь ласка, оґрунтовка глибокого проникнення або літтєвої пропідки. Якщо це велике навантаження або зона інтенсивного навантаження, сходи, коридори, да, тоді краще все ж таки ці місця вирубити і переробити стяжку з нормального розчину. Ось така довга відповідь вийшла. Так.